નામ છે અને બંદર મે ना ताराओ जे मा ताराओ नी, तेना नी छे जेमा सूर्य ग्रहण चंद्रग्रहण विद्यार्थी खूब रस दाखे तो अंगे नमूना बना रूआत कर છે સાધન સામગ્રીની જરૂર પડે જેમાં કુર્થા પેપર કાતર વોટર કલર સ્ટાર બોર્ડ લેમ્પ વગેરેનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે અહીં મેં ગ્રહણ અને ચંદ્રગ્રહણનો ટીએલએમ કે જે મેં બનાવ્યું છે તે દર્શાવેલો છે આ ટીએલએમમાં કાળા પેપરનો ઉપયોગ અવકાશ તરીકે કર્યો છે અને તેમાં તારાઓ દર્શાવવામાં આવ્યા છે મોટા બોલની મદદથી પૃથ્વી અને નાના બોલની મદદથી ચંદ્ર બનાવવામાં આવ્યો છે અને જ્યારે લેમ્પની મદદથી સૂર્ય બનાવવામાં આવ્યો છે तो हमें आप सूर्यग्रहण विषे अभ्यास करीसू सु। जयर सूर्य पृथ्वी वंद्र आ जाए तरह सूर्यग्रहण थाय सूर्य और पृथ्वी वर्च्चे चंद्र होवा पृथ्वी पर सूर्य ने जी सकता त्या आपने काड़ो पड़दों के काड़ो भाग देखाए जेने अपने सूर्यग्रहण कही छे जयरे सूर्य संपूर्ण रीते ढकाई जाए तो संपूर्ण सूर्यग्रहण कहे मोटा भागे अमासना दिवसे थत जो મળે છે ત્યારબાદ ચંદ્રગ્રહણ તો કે જ્યારે સૂર્ય અને ચંદ્ર ની વચ્ચે પૃથ્વી આવી જાય ત્યારે ચંદ્રગ્રહણ થતું હોય છે સૂર્યનો પ્રકાશ છે તે પૃથ્વી પર પડે છે અને પૃથ્વીનો પડછાયો છે તે ચંદ્ર ઉપર પડતો હોય છે એટલે પૃથ્વી પરથી જોતા ચંદ્ર ઉપર કાળો ભાગ જોવા મળે છે જે પૃથ્વીના પડછાયાના લીધે તેને આપણે ચંદ્રગ્રહણ કહીએ છીએ અને જ્યારે આ ચંદ્ર છે તે સંપૂર્ણ રીતે ઢંકાઈ જાય એટલે કે સંપૂર્ણ રીતે કાળો ભાગ દેખાય તો તેને આપણે સંપૂર્ણ ચંદ્રગ્રહણ કહીએ છીએ અને તે પૂનમની રાત્રે જોવા મળે છે आरिएलएम उगिता ए है कि विद्यार्थी ने नमूनों द्वारा अध्यापन कार्य कराओ विषय प्रत्ये रस दाखे सूर्यग्रहण तथा चंद्रग्रहण ने सरलता की समझा शक है थैंक यू